Acovei mitralează în toate direcțiile, atacuri fere precedent la adresa coaliciei, a ce cere subliniere Ia dintelui Iohannis. Fostul ministru al justiciei a în subliniere a Iti la Ramp cu ampl analiz în care critic dur coalicia PSD al de sublinierei mesurile luate de acea subliniere tia în domeniul Justiției. Macovei susține că PSD-alde au un plan pentru acapararea justiției, dar iar în subliniere îi acuz pe politicienii coaliciei CE, în colaborare cu DMR, a pregătit funia sugrumrii justiției independente. Cuvinte dure are la adresa Curcii Constituționale, despre care spune ce s-a suprat nu mai vorbete cu Comisia Europeană despre MCV, dar subliniere-i ce schimb practic afere vreo schimbare a faptelor. Nici la adresa presublinierei e dintelui Claus Johannes nu are cuvinte de laud. Europarlamentarul susține că de subliniere era singurul care putea sesiza Comisia de la Menecia, presubliniere din tele s-a eschivat, pe motiv ce intervalul de timp este prea scurt. Caracatia PSD al de la maratonul sufocrii justiei. Parlamentul a refuzat să se Comisia de la Veneia, de modifică modific procedurile de numire în funcții de conducere a magistrailor. CCRS-a Ce tine nu mai vorbete cu Comisia Europeană despre MCV. Grupul infracțional organizat PSD ALDE, ajutat de UDMR, a pregtit funia sub drumul independente. Robert Kazanciuc spunea: După întâlnirea recent cu Dragnea și cu Iordachea, întrebare: Ce au discutat ca legile justiției să fie adoptate fără sub linie în acord cu deciziile CCR? Peregrab înseamn deja de pe o zi pe alta, ieri a fost discuția în comisia Iordache, azi e dezbaterea din plenul camerei deputailor. Iar Dragnea va spune, ca de obicei, ce nu are nici o lectură. Următorul act de teredare este modificarea codurilor penale, prin care psd endalde vrea să transforme România într-un paradis al infractorilor. PSD-alde are un plan pregătit de mult pentru acapararea justiei Iarii. Acum a venit momentul datului în cap justiei. A devenit o urgen schimbarea modului prin care este numit preedintele altei curii, care judec procesele cu politicieni. Din 2005, F-ul supreme este numit la propunerea CSM de trei preedintele României. Acum prin voina politicienilor cu probleme penale din PSD Yendal de îndul de cu ajutorul curi constituționale președintele este scos din circuitul numirilor. De ce vrea grupul infracțional organizat PSD de să schimbe proceduri care a funcționat foarte bine an de zile? Dovadă condamnări în dosare de corupție cu politicienii mogulii și procese mai scurte. În procedura de numire a procurorilor Refit, PSD-Endalde a stabilit că președintele nu poate refuza decât o singură dat numirea unui procuror propus de Ministrul Justiei, însemnând că a doua oară este obligat să numească chiar persoana pe care inițial a refuzat-o. Președintele devine astfel o marionetă. Până acum, preintele putea refuza motivatori de câte ori avea argumente ce o persoană nu este potrivit pentru funcția de procuror general. Mizea PSD ul îndalde pe existența unor procurori care răspund comenzilor politicei pe care doresc să-i propun la conducerea DNA, a parchetului general? Da. Este singurul motiv ca să limiteze rolul preedintelui. Fereni schimb practica fereni vreo schimbare a faptelor. În 2005, CCR Ce stabilea CETA, presubliniere din tele România, nu ar avea niciun drept de examinare, sublinierei, de apreciere asupra propunerilor făcute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea judecătorilor, sublinierei procurorilor sau în anumite funcții de conducere, ori dacă nu ar putea refuza numirea nici motivat, sublinierei, nici mecar o singur, dat. Atribuțiile presubliniere din lui României, prevăzute de articolul 94-lit C, coroborat cu articolul 125 alin 1 din Constituție, ar fi golite de conținut, sublinierea e important. Ce cere acum ce scoaterea preedintelui din procedura de numire a efului în alte curi nu este o problemă de constituționalitate. Mai mult, Parlamentul, pe care mul îl hulesc. Curtea Constituțională au refuzat să se Comisia de la Veneia în lecturi cu modificarea legilor justiției, de este o cerință expres în rapoartele MCV ale Comisiei Europene din ianuarie-noiembrie 2017. Rămâne de îndeplinit solicitarea cuprinsă în recomandare, conform cereia România ar trebui să ceară vizul Comisiei de la Veneia. Ca să fie clar cine împarte vina cu PSD-i pentru ce nu-i fostul deputat PSD Valer Dorneanu, acum preedintele CCR a declarat în numele purice nu mai dorete să se întâlnească cu experii Comisiei Europene în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. cere retrânteaua în nas Comisiei Europene, într-un gest inexplicabil și grav, probabil de cu PSD-i îndalde. MCV este parte a Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană. Toate instituilerii sunt obligate să îl respecte. și se ajute la îndeplinirea angajamentelor asumate la aderare. Singura persoană care mai poate sesiza comisia de la Veneia este preedintele Iohannis, care însă a dat semnale ce nu o va face, motivând ce nu ar fi suficient timp pentru un răspuns în termenul de 20 de zile pe care îl are la dispoziție din momentul în care legile sosesc la comulgare. Avem iar Maria Neagr în Parlament. Monica Macovei pe Facebook